Стукають колеса, потяг від'їжджає На пероні літо, у вагон сідає. Сунки авоська, за плечима торба, У відрі суниця красується горда. Поспішає літо. Щічки рум'яненькі, вплетені в віночок, Квіти червоненькі, бавиться грайливо, Промінцями жалить. Подихом гарячим на останок смалець, яблука й груші, сливи й малину залишило літо в погребі на зиму, у поділ сипнуло пригорщу ячменю, лісових горіхів насипало в жменю, рукою змахнуло, щоб не сумували, і дари природи взимку смакували, в кошику медова ягідка чорниця. Літо від'їжджає, плаче залізниця.